de dun me paat paat in aadare bangu sansare vandana ve premailando sandhya ve nimbalale maya संसारे वन्द नावे प्रेमय लंदू संध्यवे निम्बलल्ली माया वे दैस दल्वी कौुरुंदू एनो एदू एमके ganga vee geetak vi kimhane mein gayak vi ne do ganga vee geetak vi kimhane mein gayak vi santane angana vi amage tum kal dakina al mein rangen tan lang lang ve na ide dun ne sansare vandana ve premailando sandhya ve nim walay mayabeda sadave kaurundo eno idu omics, फैस Ihr eyes, मल्या हने देवतावी, आय माह चें ने दो. मैं त्न्र्देवी、फैस चेंटन्रेवी, मल्या हने देवतावी, आय माह चें ने වෙනනරනීහන්න 那ංෙ ඉනළකක් ඤතල්න කරකය ඉගනට වනී ක් න් focusing සහFOREන වන් ගෙනළ වනක් අපිවසනතිංණනා සතණොක attaching වන් භරක වසක්ම මේමේ The��를 esteem to breathe in the front and forth, O budg pakai Again is theizing thing